قوة التحمل موجودة عند بعض البنات شغل كتير كبير لازم يعملوا منا كتب تعلم أجيال، بتكون الوحدة منه زعلانة وتعبانة، مجروحة ومقهورة، ولما يجي الليل بتبلش تبكي من كل قلبها لحتى تقدر تنام، وبتصحى تاني يوم عادي، فيها طاقة وحماس، كأنه ما كان بها شي. ترجع بتعيش يومها عم تضحك وتحكي مع الناس وتساعد غيرها وتبين انها قويه بس هي من جواتها عم تتالم وتتوجع وما حدا حاسس فيها عم تهتم وتطبطب على اللي بتحبهم وهي بدها مين يطبطب على قلبها ويكون السند لها ويحسسها بالامان عن جد بيستاهلوا كل التقدير والاحترام اكبر تحيه لالهم والله يحميهم